پیک نیوز میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا میزبان میاں بقار نادرین آج وہ دن آ چکا ہے جس کو لاہوریوں کو جس کا انتظار تھا آج پی ٹی آئی کا جو جلسہ ہے وہ لاہور مینارے پاکستان میں منایا جا رہا ہے ناظرین حتیٰ کہ جلسہ جو ہے وہ رات کو نو بجے شروع ہونا ہے لیکن اب سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر جو ہے پی ٹی آئی کے کافی زیادہ جو ہے لوگ وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں اس میں کہ نوجوان جو ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں یہاں پر پہنچ چکے ہیں اپنے لیڈر عمران خان کے کے اپنا انتظار میں جو ہے یہاں پر انتظار کر رہے ہیں بلکہ کل سے ہی لوگ جو ہے وہ یہاں پر آنا شروع ہو چکے عوام سے بات کرتے ہیں وہ کہاں کہاں سے آئے اور عمران خان صاحب کو کس طرح سپورٹ کریں گے بھائی یہ جعلی حکومت ہے پچیس کروڑ کا ایک دندہ خرید لیا نمبر دو بولے میں مہنگائی ختم کرے گا مہنگائی اور زیادہ کر لیا زیادہ کر لیا ابھی کیا کچھ ختم کرے گا بتاؤ میرے کاٹھی لوگ جالوک مدد پر نہیں مانگتے ہیں میں نہیں مانگتا ہے سارا پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم نعودعون صلی اللہ الرسول امکریم اما بعد فاؤزو باللہ من الشیطان الرجیم آج ہم یادگار پاکستان میں سامراجی کوفتوں کے خلاف ان ملک کے لٹیروں کے خلاف جن میں سب سے بڑا لٹیرہ اور سندھ سندگا قزاک ڈاکو آسف زداری جو کہ کافلیں لوٹنے والا ہے ارب اور پیر کی لوگوں کی پراپٹی کھا گیا اور نواز شریف جس کی پلیٹل ہے, ہے نواز شریف زرداری شباز شریف اور ان کے کرندے رہ گئے ان کی رہتی ہے کیا ہمارے ملک میں انصاف والا کوئی بندہ نہیں چاہیے جب جب جب جب یہ سارے جو ہے انہوں نے جو میلے لگائے طرح, طرح, خیش خیش اور شباز شیف اور حمداد شہاز اس, اس نے جو जो اور جمہوریت کے خلاف کی ہیں اس نے ہوٹلوں کے اندر لوگوں کو بٹھا کر پیڑ بکریوں کی طرح سودے کیے آج ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ پوری قوم جو سے اور اس پاکستان کی سالمیت کو پاکستان کی خود مختاری کو بچانے کے لیے سڑکوں پہ آ رہے ہیں ابھی دو بجے کا ٹائم ہے تمام لوگ روزے سے ہیں لیکن ہمیں ہم مسلمان ہیں ہمارا یقین ہے کہ یہ چیزیں جو نا پہلے بعد میں ہماری حیا ہماری شرم ہماری غیرت یہ آئے گی اور جس کے لیے آج بچے سے لے کر بڑا بڑے سے لے کر پورا عورتیں بچیاں بچے تمام لوگ اس جرچے کی طرف آ رہے ہیں کیونکہ ہمیں آج ایک ہی لیڈر نظر آتا ہے جو کہ قائد محمد علی اللہ بات اس قوم کو امریکہ کی غلامی سے بازیاف کرائے گا اور ان لوٹیروں سے ہماری کیا ہماری قسمت ہے یہی دو رہ گئی ہیں اور آخری پیغام سنو بھائیو میں فضل الرحمان کو دینا چاہتا ہوں جو شروع چلے گا شروع سے لے کر آج تک زکات اور اس کے پیسے کھاتا رہا آج چار چار کروڑ کی گاڑی میں وہ کس طرح گونتر ہے آج اربوں روپے کی شہیدوں کی زمین اس نے لوٹی ہے اب ہم آئیں گے تو خان صاحب کو کہیں گے سب سے پہلے فضل الرحمان کا احتساب کرو جس نے یہ بدلاش ڈنڈا فورس بنائی ہوئی ہے پاکستان زندہ بردن علیکم وعلیکم السلام کیا نام ہے بھائی محمد سکندر سکندر بھائی کہاں سے آئے یار خان سے رحیم خان سے کب سے آئے ہیں میں پرسوں سے دو دن ہو گئے مجھے کس طرح سے آپ عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنا کرنے آئے ہیں ہم اپنے دل سے جتنا میں ہمارے ساتھ سپورٹ ہوگا ہم اتنا کریں اتنے دور سے آئے ہیں عمران خان کے لیے آئے ہیں عمران خان سے کون سی کون سی ایسی خوبی ہے جو آپ کو یہاں پر کھینچ کے لے عمران خان سبھی ہی ہیں جو ہمیں یہاں پہ ہیں ایک بتائیں یہی ہے بس یار عمران خان سے پیار کرتے ہیں اس لیے آئے ہیں نہیں پیار تو اب کرتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی کوئی ایک خوبی بتائیں ملک کے لیے جو ان کی خدمات ہے وہ بتائیں وہ یار بس یہی خوبی پسند ہے جو بات کرتے ہیں کلمہ پڑھتا ہے تو اس لیے ہمیں باقی بہت خوبیاں ہیں جو ہم اس سے پیار کرتے ہیں شروع سے ہم اس ہی ہے جب سے وہ آیا الیکشنوں میں ہم اس ہی ہیں کلمہ تو دوسرے لیڈر بھی پڑھتے ہیں لیکن یہ تو ہے نا ہی وہ تو ہیں لیکن وہ ہے بھی کرتے ہیں وہ بہت یعنی آپ عمران خان سے اسپیچ سے متاثر بالکل السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی کیا نام ہے محمد کہاں سے سے ہیں ایپٹا سے صرف جلسے میں شرکت کے لیے جلسے کے کیا ایسی خصوصیت ہے کوئی ایک عمران خان صاحب کی آپ بتائیں اچھی بات یا ان کے جو پاکستان کے لیے جو بہتر انہوں نے کیا ہے کہ آپ ان کے پیچھے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے پاکستان کے لیے انہوں نے سارا کچھ بہتر کیا ہے اور ان کی ایک جو بات ہے وہ سچ بولتے ہیں اور اسی پر کھڑے رہتے ہیں جھوٹ نہیں بولتے آپ کس طرح سے انہیں سپورٹ کرتے ہیں ہم تو بڑے اچھی طرح سے سپورٹ کرتے ہیں عمران خان صاحب تو پہلی بار پارٹی کردار میں ہے اس سے پہلے آپ کسی سپورٹ کرتے اس سے پہلے ہم کسی کو سپورٹ نہیں کرتے تھے قائد اعظم علی جنات تھے اور اس کے بعد عمران خان بدھ لیڈر ہے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ کسی کو سپورٹ نہیں کرتے خاص بات عمران خان کی عمران خان سچ بولتے ہیں سچ پر کھڑا رہتے ہیں اور عمران خان ہمارے دلوں میں ہے علیکم کیا نام آپ حاجی خان کہاں سے میں شرکت کے لیے جی سر کیا وجہ ہے کہ آپ اتنی دور سے اپنا گھر پر چھوڑ کے ہیں عمران خان سے محبت ہے اس لیے اس کے پاس اس کو دیکھنے کے لیے ہیں اس کا خطاب سننے کے لیے یعنی آپ کو خطاب ان کا پتا ہاں جی ملک کے لیے جو ایک بہترین کام तो عمران तो خان کا وہ بتائیں اس کی بات ہاں یہ بہترین بات کر رہا ہے وہ امریکہ سے لڑ رہا ہے امریکہ غلامی چاہتا ہے پاکستان کا غلام بنا چاہتا ہے کہ ہم پاکستان میں بم یا یہ کچھ کریں وہ کہتا ہے سولٹ از ناٹ ہم کچھ نہیں کرنے دیں کہ ہم کچھ تو آپ کے غلام ہیں جو آپ کہیں گے ہم وہ کر لیں گے ہم ایک آزاد ملک بننا چاہتے ہیں آزاد ملک ہے ہمارے قوم آزاد ہے پاکستان کے حق میں کیا عمران خان نے کیا پاکستان کے اندر کی بات کر رہا ہوں میں کہ کون سی ایسی بات ہے جو آپ کو یہاں پر کھینچ کے لے ہمارے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس نے بلند کیا ہے ذکر تو سارے کرتے پہلے لیڈر میں ذکر ہی کرتے نہیں وہ نہیں کر رہے تھے وہ غلام بنا رہے تھے یہ ذکر آگے شروع کس کا غلام بنا یہ امریکہ کا غلام بنا رہے تھے یہ چار سال چھوڑ کے پونے چار سال پہلے تیس سال ان کی حکومت یہ یعنی بیکاری بن کر اس کے آگے امریکہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر پیسے مانگ کر اپنے یعنی مکان فیکٹریاں چلا رہے تھے یہ گیا پیسے نہیں مانگے اس نے اس نے ملک کی آزادی مانگی ہے یہ جلسے کے لیے جی سر جلسے کے لیے آیا کیا پیغام دینا چاہیں گے پیغام تو کچھ نہیں دینا چاہتا شیر بولوں گا سپورٹ کرنا عمران خان کو میرا ایک نشہ ہے جسے میں سر عام کرتا ہوں چاندنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں محبت عمران خان سے ہوتی ہے گرداروں سے نہیں دار بولتے ہیں جو پیسہ لیا ہے عمران خان سے عمران خان نواز شریف نے جو پیسہ لیا ہے نا شباز شریف نے اور ایم پی ایز خریدے ہیں وہ غداری کر گئے ہیں ہمارا سر جو کہا دیا انہوں نے وہ تو ان کے عمران خان صاحب کے بکول ہے وہ جہاں پہ ان کی مرضی ہے وہ جائیں نہیں سر اس کا جواب میرے پاس یعنی آپ بس عمران خان صاحب کو دیکھنے ہیں ہاں میں دیکھنے ہی آیا سے آئے ہو رحیمیہ خان کیا عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں جی گروپ میں آئے ہو یا آپ اکیلے ہی آئے اکیلے آئے ہیں فیملی بھی منع کر رہی تھی نہیں جانا لیکن عمران خان سے پیار کرتے ہیں جان دینے کے لیے بھی قربان ہے کیوں پیار کرتے ہیں وہ ایک اچھے لیڈر ہیں وہ ایک چور نہیں ہے وہ جو بات کرتے ہیں نا وہ بالکل صحت بات کرتے ہیں اچھی بات ان کی اچھائی کیا ہے بس وہ اچھے ہیں ایماندار ہیں وہ یہ ایک چور نہیں ہے جیسے نواز شریف ہو گئے شہباز شریف ہو گئے یہ سارے اکٹھے رال گئے ہیں یہ اکیلا ہے یہ ڈرتا نہیں ہے کسی سے